Η Θεά Ευρώπη έχει ελληνική καταγωγή. Συνεχίζει να ταξιδεύει στις χώρες μας και να προστατεύει την Ήπειρώ μας. Αισιόδοξοι πάντα, μαζί τα να βαθύνουμε τη δημοκρατία, την αλληλεγγύη και τους δεσμού μας. Για πιο ευτυχισμένους πολίτες, με πιο δίκαιες κοινωνίες και σε ένα πράσινο, βιώσιμο περιβάλλον. Είναι στο χέρι μας το δύσκολο αλλά αγοητευτικό ταξίδι της προόδου να συνεχιστεί.